Bombând cazul otrăvirii spionului rus, laboratorul britanic a anunțat ce nu a putut dovedi ce otrava provine din Rusia. F. Laboratorul Militar Britanic din Down, Gary Kenhardt, a declarat marci, într-un interviu acordat postului de televiziune Sky News, ce acest centru nu a putut să dovedească faptul că agentul neurotoxic de tip militar cu care a fost potrivit luna trecut, spionul rus Sergei Scripal, provine din Rusia, relatează F.P. sublinierei Reuters. Am reu subliniere IT, să stabilim ce este vorba despre Novichok, să identificăm ce este un agent neurotoxic de tip militar, a declarat Gary Aitkenhead, directorul executiv al Laboratorului pentru Aprare, Tink, subliniere IT, tehnologie din port Marea Britanie, scrie Agere Press. Dar noi nu am identificat sursa sa exact, a adugat el în interviul acordat postului News, precizând ce guvernul britanic a folosit o serie de alte surse pentru a ajunge la concluziile sale. Londra a atribuit Rusiei responsabilitatea pentru o fostului agent dublu rus Sergei Skripal, care a activat în beneficiul serviciilor secrete britanice, sublinierea a fiicei sale, Iulia, cu o substanță neurotoxic la 4 martie la Salisbury, sud-vestul Marii Britanii, afirmând ce este singura explicație plauzibilă. Moscova la rândul său a dezmincit aceste acuzații care au condus la cea mai grav criză diplomatică est-vest de la încheierea războiului rece sub -i la expulzarea în total a circa 300 de diplomaci de ambele perci Carcina noastră este de a furniza dovezi subliniere tincifice pentru identificarea agentului neurotoxic în cauză, dar nu este treaba noastră să spunem unde a fost produs, a declarat Gary Aikenhead. El a apreciat totul sublinierea ICE fabricarea acestui agent neurotoxic necesit metode extrem de complexe, ceva ce cine doar de capacitatea unui actor statal. Totodată, responsabilul britanic a respins acuzațiile Moscovei potrivit celor agentul neurotoxic ar proveni dintr-un laborator militar britanic. Este absolut imposibil să vin de la noi sau să fi perezit zidurile noastre, a asigurat Gary Aitkenhead, referindu-se la laboratorul din Down. Ministrul de Externe rus, Sergei Lavrov, a declarat luni ce otrăvirea lui Sergei Scripal ar putea fi în interesul Guvernului Britanic care se află într-o poziție inconfortabilă, neavând capacitatea de a subliniere îndeplini promisiunile făcute lectorilor în condițiile Brexitului, potrivit AFP.